Лубківський був першим, хто отримав підтримку більше ніж, більш ніж одного члену колективного. Бо підтримали Федерація «Футбол-Захід» Футбол Захід і «Волинська знається, обласна федерація». Тобто ну, він щось набирав. Я думаю, що це свідчить про те, що кулуарними чи такими якимись жестами досягнутий ефект Андрій Павелко показав всім іншим, що вибори вони не виграють і суватись туди не потрібно. І напрягатися, що нічого не вийде, і виконуючим обов'язки президента став з порушенням процедури, і 34 вже члени підтримують його. Це вже більшість з 47 діючих там, за, за винятком Кримської Севастопольської Федерації. Відповідно, я думаю, що Лубківський зрозумів, що. Мабуть, не варто. Єдине, що я не дуже розумію, хто, хто підтримував Лубківського, чиєю підтримкою заручився він. Бо підтримка Павелка більш-менш зрозуміла, що це президент України Порошенко і, і, і, і туди далі. Чиїм кандидатом був Лубківський – не дуже зрозуміло, але ну, і він, і ще декілька кандидатів заявили, що ну, раз така пісня, то чому ми тут підемо взагалі, то ми будемо зніматися. З цих виборів хай там залишається Павелко і Ващук. Може і Ващук піде, не знаю. От ну, все йде до того, що ми маємо такі вибори радянського формату або безальтернативні, або дуже умовно альтернативні з явним переможцем і якимсь символічним кандидатом для, для, для красоти. Вітіскоп спортивне відео.